Korona-aikana. Korona-aikana. Homma räjähti käsiin. Koronan aiheuttama. Korona. Korona-aikana. talo meni kiinni. Mikä niin sysäsi varmaan tämä niin lopullisesti liikenteeseen oli korona. Kyllä. Että silloin oli pakko niin kuin ruveta tekemään hommia etänä. Maanantaina meni tilat kiinni, niin torstaina aukesi meidän Discordin verkkonuorisotilaan oli aika nopea. Meillä oli siis edeltävällä viikolla keskustelut, että pitäisi tehdä se valmiiksi, ja sitten se tehtiin valmiiksi, koska, koska korona. Ja, niin. ja Tämä näkyy myös Keski-Suomen tilastoissa. Oli hurjaa, että en tiedä voisiko sanoa sai joutu joutui kokea sen, näin se pitää ehkä sanoa. Mutta siitä oli jotain hyötyäkin. Siitä oli se hyöty, että... Me kaikki jouduttiin ja päästiin kouluttautumaan digitaaliseen nuorten kohtaamisalustaan paremmin. Siellä puhuttiin monella eri puhekanavalla ja pelattiin monenlaisia pelejä. Me opittiin yhdessä nuorten kanssa. Se oli mun mielestä se tärkein juttu siinä, että siellä oli myös nuoria, jotka ei ollut ikinä käyneet sillä areenalla. Ja nyt se on, siitä oli se hyöty, että että Discord on säilynyt meidän yhtenä työmuotona. Se on meidän verkkonuorisotilaa. Mutta mun mielestä meillä työntekijät oli tosi innokkaita Ja semmoinen asennoituminen siihen oli se, että nyt me otetaan tää käyttöön ja me osataan tää ja me halutaan tarjota nuorille Jep. tällaista toimintaa. Että me ei haluta lakkauttaa meidän työntekoa ja meidän niitä kohtaamisia nuorten kanssa siihen, että me ei päästä kasvokkain kohtaamaan. Monessa kunnassa toiminta siirtyi Discordiin. Kokemukset siitä vaihtelivat alueittain ja resursseittain. Huomattiin, että paljon se vaatii myös sitä, että, että työntekijän pitää olla niin tuollaiselle vihkiytynyt entuudestaan, että jos on vähän semmoista vanhan liiton meininkiä, että, niin se, se, voi, alustat ja voi olla vaikea ottaa haltuun. Että... Ja minäkin digisauruksena, eli silloin Kivijärvelle menin keväällä 2021 töihin, niin silloin olen ensimmäistä kertaa käyttänyt Facebookia, Instagramia, Vilmaa. ja myös Discordia, mutta sieltä tavoitin silloin nuoria myöskin. Jos ei sitä koronaa olisi tullut, niin tämä kehitys sanotaan itseni ikäisten mm. kohdalla tai ylipäätään kunnan nuorisotyön kohdalla niin olisi ollut kyllä tässä digitaalisuudessa niin paljon hitaampaa. Et se Discord oli meillä tosi, tosi heikoissa kantimissa kyllä. Ja pidettiin siis päivystyksiä, mutta en, en ko, kokenut ainakaan itse, että se oli niin työ, työajan väärti. Siellä päässä päivystyminen. Mutta todennäköisesti jos Jere olisi ollut silloin meillä REMissä, Jerellä on niin entuudestaan vähän vankempi osaaminen. Ja tietotaito siinä, niin varmasti, varmasti oltaisiin saatu paljon enemmän just siihen niin silloin korona-aikana irti. Ehkä vähän yllättiin, että miten kovan suosion se sitten sai. Niin Et al alku oli aika, aika haipakkaa, että niinku, olisi ois saanut olla, vaikka saatiin heitettyä melkein kaikki nuorisotyön henkilötyövuodet sinne, niin silti olisi saanut olla enemmän porukkaa. illa aikana saattoi olla 70–140 niinku ihmistä, kenen kanssa keskustellaan ja ne on kanavilla koko ajan. Ja tehdään ja tehdään ja tehdään touhutaan, ja touhutaan. Aluksi hieman kaaosta, mutta mutta sitten kuitenkin niin hyvä toimintatapa, että me ollaan jatkettu sitä. Kyllä. Haluttu jatkaa sitä vielä niinku, senkin jälkeen, mm -hmm. kun ollaan voitu palata kasukkaiseen toimintaan. Kun kaikki meni sulkuun, niin sit se Discord oli niinku ehkä merkityksellinen. Mutta loppupelissä meillähän kävi niin, että se Discord niinku aika nopeasti niinku, sieltä... Niinku, ei siellä ollut hirveästi kävijöitä. Mm. Eli sitten tuli vain sitä palautetta, että he toivoivat, että päästään niin live-tapaamiseen. Live mm. Mutta se, se mitä tapahtui silloin tuon koronan aikana oli se, että, että meidän työntekijöiden oli pakko lähteä miettimään, että mitä kaikkea se digitaalinen nuorisotyö voi olla, koska meillä ei ollut muita työkaluja silloin.